بے لوس محبت ہو بے باک صداقت ہو سینے میں اجالا کر دل سور سے دے the تماشاد تقاضے یار کو روشن تم کو گرماد میں